A legutóbbi részben Kinter a nőm nektek a gyermekvállalás előtti pénzvíteendőkről. Én a gyermek megszületése utáni lehetőségekről fogok beszélni. Reiner András vagyok, a Grantis pénzügyi tanácsadója, és van egy két éves imádott rossz kisfiam. Szeretném, ha egyszer egyetemre járna, és azt is szeretném, hogy egyszer legyen saját lakása. Magam is tudom, hogy az anyagi feltételek megteremtése mennyire nehéz, ezért szeretnék néhány tippet adni nektek. Az egyik olyan dolog, amivel mindenképpen érdemes élni, az az öntségi pénztár. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy sima folyószámlát, csak a befizetéseink után az állam még 20%-ot hozzátesz a saját A Óvodás és iskolás gyermekeknél ruházatra, tankönyvekre és különböző tanszerekre is használhatjuk ezt a számlát. Ha egyetemista gyermeked van, akkor erről a számláról költhetsz tandíjra, albérletre vagy akár kollégiumra is. A későbbiekben pedig akár lakási törlesztésre, is kivelt a számláról pénzt, így gyakorlatilag az adótból le tudod írni a gyermeknevelés költségeinek egy részét. A következő lehetőség, ami nagyon népszerű az ügyfeleink körében, azok a megtakarításos életbiztosítások. Ezt azért szokták indítani az ügyfeleink, hogy a későbbiekben könnyebben tudják támogatni a gyermekeiket taníttatásban, vagy akár az első ingatlan megvásárlásában. Az önsegélyező pénzárakkal ellentétben a megtakarításos életbiztosítások szabadon felhasználhatóak. Hosszú távon a banki kamatoknál jóval magasabb hozamot is elérhetünk ezekkel a megtakarításokkal. Viszont ezeknél a megoldásoknál legalább 10-15 éves futamidőben érdemes gondolkodni, hogy megfelelő nagyságú tőke össze tudjon gyűlni bennük. Gyakran szoktak érdeklődni még a tartós befektetési számlák iránt ez tulajdonképpen egy olyan értékpapír számla, amely 5 év után kamatadómentes. A TBS-eknél azonban fontos tudni, hogy mindössze egy évünk áll rendelkezésre arra, hogy összegyűjtsük azt a pénzt, amit 5 év múlva fogunk tudni kivenni kamatadómentesen. Ezeket a megoldásokat azon ügyfeleinknek szoktuk javasolni, akiknek nagyobb tőke áll a rendelkezésükre. Magyarországon egyre többen kötnek egészségbiztosítást, mert havi néhány ezer forintból már elérhetővé válnak a magánkórházak. Fontos szempont lehet a kiválasztásnál, hogy az adott biztosító milyen magánkorházakkal van szerződésben, és hogy akár lehet-e kifejezetten gyermekcsomagot választani. Számomra szülőként nagyon megnyugtató, hogy akár éjszaka is tudok orvossal beszélni, ha szükséges, mert van egy ilyen egészségbiztosításom. Nagyjából ezek azok a tippek, amelyeket az ügyfeleimnek is mondani szoktam, és amelyeket magam is használok. Remélem, hogy tudtam segíteni, köszönöm szépen a figyelmet!